مدريش بداي اليوم نسيت عيوني النوم احساس قل غير شكلي كذا مغروم نبضة قلب تزيد والفاس وتنهيد والحب مو بالإيد شكلي كذا مغروم قلبي عشق قلبة دربي على دربة غاركت في حبة ونسيت كيفة نمت عيون الناس في ليلنا الحساس وعيوننا حره حرمان من بعد هالإنسان كنسل أي أموم شكلي كذا مغروم